Medicii avertizează: ce risc cei care se expun la temperaturile incredibile care vor lovi România. După valul de inundații din ultimele zile, România va fi lovit din nou de frig sub în in insorile. Temperaturile vor coborâ cu 15 grade în mai puțin de 24 de ore, din cauza unui front atmosferic pornit din zona scandinavă. Această schimbare bruscă îi poate afecta pe cei care au reumatism, probleme cardiace sau pulmonare. Se pete mâna început cu ploi, dar în următoarele zile temperaturile vor dep sub 18 grade. Însă nu ne vom bucura mult vreme de cel dur. Un câmp de presiune atmosferic ridicat, format în peninsul scandinav, va coborâ peste continent sub linierei – va ajunge sub România, unde va întâlni aerul cald mediteranean. Iar consecințele se vor simți imediat, dacă sunte vor fi aproape 20 de grade Celsius, duminica se întoarce iarnă. Cu frig, subliniere: Innsori. Trei în cursul nopții de sânte, spre duminică se să asistme la transformarea lor în lapovic sau chiar ninsoare în partea de nord a cerii, dar cu precdere în zona Carpacilor Orientali, explic meteorologii. Schimbarea brusc îi poate afecta pe cei care au probleme de sănătate, cum ar fi bolile reumatice. Trei dureri articulare mai importante decât în mod obișnuit obisul liniere nuit, Artralgii, dureri articulare, cefalee, dureri de cap sau probleme legate de respirație, 3, a precizat Claudiu Popescu, reumatolog, conform stirile Protv. pentru ce aceste afecțiuni se tratează de obicei cu antiinflamatoare sau antibiotice. Medicii le recomand pacienților să ia sub un pansament gastric Secederea bruscă a temperaturii îi poate afecta de asemenea pe cardiaci sau pe cei cu probleme pulmonare, de pildă, bolnavilor cu astm sau bronz, sub linie li se pot agrava simptomele. Pot apărea episoade de tuse excesiv sau tendințe de sufocare. Meteorologii spun că vremea rece s-ar putea prelungi sub în primele zile ale săptămânii viitoare.